Traian Besescu spune ce decizie ar lua pe revocarea sublinierei Feydna dacă ar fi în locul lui Iohannis, are de apărat i funcția de presubliniere din Traian Besescu dezvăluie ce decizie ar lua pe cererea lui Tudorel Toader de revocarea sublinierei Feydna dacă ar mai fi presubliniere din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 Eu resping categoric această abordare. Presubliniere dintele nu este un presubliniere dinte de ceremonie, este de execuție. Ca să din cap ce presubliniere dintele are un rol ceremonial, a subliniere respinge cererea de revocare, a afirmat Băsescu la RTV.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 Însă ar obliga un secern de negule subliniere-tii. Besescu a explicat, astfel, ce nu doar la Dnaplă e subliniere-tii se falsific dosare-tii ce sunt negule subliniere-tii sublinierei, i în bra subliniere-ov, pluj sau bacu. Nu numai secția de la ploi e subliniere ti falsific dosare. Are sublinierei scritor de editoriale în central. Bulancea, Marius Bulancea, Nere, este un mare scritor de editoriale. El obține condamnul nu fere probe, dar pe editoriale bine scrise. Care e cel mai mare rău acum pentru justii sublinierea din România? Se ascunde mizeria sub presubliniere, a mai spus Besescu. Ian Besescu a vorbit sublinierei despre cum a ajuns covesii în această funcție. Eu am vrut-o. Am vrut să fac o rocad, printre altele subliniere -i, pentru ce nu subliniere tiam alci procurori. Voiam să vin covesii subliniere-i eflat-na subliniere, subliniere murar, la parchetul general. Când am văzut ce nu pot obține ambele nominalizări, am zis mecar covesii să-mi la dna. Pentru ce o cunosc sublinieră i-sublinieră ce nu poate înclina adnaul, dar. S-au întâmplat multe abuzuri sub ea, a povestit Besescu.